Είχαμε μία πολύ παραγωγική συζήτηση και θα ήθελα να κάνω μία εισαγωγική τοποθέτηση από αυτών τα οποία συμφωνήσαμε. Η ρωχική στην Ουκρανία και η επακόλουθη διεθνής ενεργειακή κρίση έχουν προσθέσει ένα πολύ σοβαρό παράγοντα βεβαιότητας στη ζωή όλων μας. Σημαντικά, πρόσθετα βάρη, και επόδυνες αυξήσεις τιμών σε τιμολόγια ενέργειας και ραθά πρώτη ανάγκης ροκανίζουν το εισόδημα κάθε νοικοκυριού, κάθε επιχείρησης και απειλούν ευθέω την δυναμική αλλά και αναγκαία ανάκαμψη όλων των οικονομιών της Ευρώπης. Και όλοι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα συνειδητοποιούμε με δραματικό τρόπο ότι βιώνουμε το τέλος μιας εποχής και την αρχή μιας νέας και συνειδητοποιούμε πια, με τον πιο σκληρό τρόπο, την σημασία της ενεργειακής αυτονομίας, της ενεργικής ασφάλειας και τα ακόμα πιο γρήγορα βήματα, τα οποία πρέπει να κάνουμε και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε έναν κόσμο που αλλάζει ραρδαία και γίνεται ολοένα και πιο επισφαλής. Και σε αυτό το νέο ενεργειακό περιβάλλον η μείωση της εξάρτησής μας από το ρωσικό φυσικό αέριο και η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για ορικτά καύσιμα μετάβασης, όπως το φυσικό αέριο, που θα εγκυηθούν από τη μία επάρκεια ενεργειακή ισχύω και από την άλλη σταθερές και καλύτερες τιμές ενέργειας για όλους, αποτελούν σήμερα μονόδρομο και για τη πατρίδα μας. Θέλω να το δείσω ότι ο νέος αυτό ο σε καμία περίπτωση δεν μα απομακρύνει από του μακροπρόθεσμου στόχου μείωση των ρήπων του διοξιδίου του άνθρακα. Είναι απλά μια εναλλακτική διαδρομή για να καταλήξουμε στον ίδιο στόχο και είναι μια εναλλακτική διαδρομή την οποία επιβάλλει ο πολιτικό ρεαλισμό. Θα μα οδηγήσει με ασφάλεια, με χαμηλότερο κόστο και χωρί καθυστερήσει έω το 2030 στο στόχο τη επίτευξη τη μείωση των εκπομπών κατά 55 όπω εκατό, όπως έχουμε συμφωνήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς, λοιπόν, θεωρούμε ότι κάθε κρίση αποτελεί και μια ευκαιρία. Αλλά τι σημαίνει, πρακτικά, η σταδιακή μας απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Πρώτον, ότι πρέπει να αυξήσουμε την προμήθεια αερίου από εναλλακτικέ πηγές, μέσω LNG, μέσω αγωγών, όπως ο αγωγό Σύστημα, τον οποίον είχε την ευκαιρία ο Υπουργός, να συζητήσει και πάλι στο Ισραήλ με τους ομολόγους του από την Κύπρο και από το Ισραήλ. Πρέπει να αυξήσουμε τις δυνατότητες αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου άμεσα, είναι κάτι το οποίο Και τρίτον, πρέπει να αποφασίσουμε, και αυτό ήταν και το αντικείμενο της σημερινής σύσκεψης, αν η Ελλάδα σε αυτό το νέο ενεργειακό τοπίο θα είναι μόνο γόγκος αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού αερίου ή θα είναι και μια φορά παραγωγός φυσικού αερίου. Και ακριβώς γι αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Δεν υπάρχει κανένα εμβολία ότι η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει στο νέο ενεργειακό τοπίο, το οποίο διαμορφώνεται. Είμαστε μια περιφερειακή χώρα κόμβος για τη μεταφορά και αποθήκευση φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια, προς την υπόλοιπη Ευρώπη μέσω των αγωγών TAP, μέσω του αγωγού IGP, ο οποίος σε λίγο ολοκληρώνεται και θα το φοδοτεί με φυσικό αέριο την Βουλγαρία, μέσω νέων πιθανών διασυνδέσεων, όπως είπαμε, με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και με περισσότερες σταθερές και πλωτέ μονάδες αποθήκευσης φυσικού αέριου που δρομολογούνται από ιδιώτες επενδυτέ. Και σε αυτές τις δυνατότητες ερχόμαστε σήμερα εδώ, στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία να ανακοινώσουμε για να προσθέσουμε μία ακόμα σημαντική επιλογή στη φαρέτρα μας, ε, αυτή τη χώρα παραγωγού πια φυσικού αερίου. Ανακοινώνουμε λοιπόν την επιτάχυνση των ερευνών για την εξόριξη φυσικού αερίου, ε, που γνωρίζουμε ότι η χώρα μας είναι πιθανό, το τονίζω, δεν είμαστε βέβαιοι, είναι πιθανό να διαθέτει σε σημαντικές ποσότητες, με βάση τις προκαταρτικέ ε, μελέτες, τόσο στον υπηρετικό, όσο και στον θαλάσσιο χώρο, σε ζώνες πάντα αποκλειστική εκμετάλλευσης. Και θα έχουμε στη συνέχεια την ευκαιρία να παρουσιάσουμε πιο αναλυτικά τις έξι αυτές εκτάσεις. Η μία βρίσκεται στην Επιρωτική Ελλάδα, στην περιφέρεια Επίρου, σε σημείο το οποίο θα τονίσω που δεν θα υπάρξει η μέγιστη δυνατή περιβαλλοντική προστασία. Πέντε σε περιοχές, στο Ιόνιο 2, στο Κυπερασιακό, δύο νότιού νότη της Κρήτης. Αποτελούν ήδη οι τμήματα, τα οποία έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες. Σε κάποιες από αυτές τι παραχωρήσεις έχουν προχωρήσει προκαταρτικέ έρευνε σε άλλες όχι, στον βαθμό όμως που, επιβάλλεται, που επιβάλλει πλέον η συγκυρία. Θέλω να τονίσω ότι ως την Ρωσική Ισβολή στην Ουκρανία η εμπορική εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου συχνά δεν αποτελούσε μια οικονομικά ελκυστική ευκαιρία για νέε χώρε οι οποίε μπαίνουν σε το παιχνίδι, όπω η Ελλάδα, λόγω των πολύ χαμηλών τιμών του φυσικού αερίου. Διεθνώς. Αυτό όμω είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει αλλάξει. Και η πορεία του τιμών φυσικού αέουεθνού, τα σχέδια απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, αλλά και η σημασία που γνωρίζουμε ότι θα παίρνει το φυσικό αέριο για τα επόμενα χρόνια, για τι επόμενε δεκαετίε ω καύσιμο μετάβαση ουσιαστικά, μας υποχρεώνει να επαναπροσδιορίσουμε την στρατηγική μας. Και στην αγορά αυτή, θέλω να τονίσω ότι η χώρα μας διαθέτει δύο εθνικούς προταθλές και μαζί τους θα προχωρήσουμε μπροστά, αναστώντας όπου το κρίνουμε αυτό απαραίτητο και εφόσον είναι απαραίτητο, νέες διεθνείς συνεργασίες για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε σε πρώτη φάση, εάν υπάρχουν στον ελληνικό χώρο εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα φυσικού αέριου. Αναφέρομαι στα ΕΛΠΕΡ, όπου το ελληνικό δημόσιο εξακολουθεί να έχει σημαντικό μετοχικό μερίδιο. Αναφέρομαι και σε μια αμοιγώς ιδιωτική ελληνική εταιρεία όμως, την ENERGEAN, η οποία δραστηριοποιείται ήδη σε πολύ σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αέριου γι' όπως το Ισραήλ είναι η πρώτη εταιρεία αυτή τη στιγμή που κάνει σημαντικές εξορύξεις φυσικού αερίου σε μεγάλα βάθη στην Μεσόγειο. Και αυτές τις δύο ελληνικές εταιρείες έχουμε σήμερα μαζί μας, θα ακούσουμε σε λίγο τους τους οι οποίες δεσμεύονται σήμερα να ξεκινήσουν ένα εντατικό πρόγραμμα έρευνων έως το τέλος 2023. Πρέπει μέχρι το τέλος 2023 να γνωρίζουμε Εάν έχουμε εκμεταλλεύσει τι ποσότητε φυσικού αερίου ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια στην εκμετάλλευσή του. Και οι εταιρείε αυτέ έχουν τονίσει και θα επικεντρωθούν στου μεγάλου πιθανού τόμους φυσικού αερίου και γι' αυτό και σε κάποιε περιοχέ ενδεχομένω να μπορούμε να πετύχουμε πρώτε διερευνητικέ γεωτρήσει, ενδεχομένω και πριν το τέλο του 2023, από πλευρά ελληνικού δημοσίου από πλευρά Υπουργείου δεσμευόμαστε ότι θα αναβαθμίσουμε όλα τα σχετικά έργα σε έργα εθικής σημασίας, προκειμένου να μην επαναληφθούν ανέτιες καθυστερήσεις και θα αναβαθμίσουμε την ΕΔΕΗ, την ελληνική κρατική εταιρεία, η οποία συντονίζει και αδειοδοτεί όλη αυτή τη διαδικασία, ώστε εφόσον χρειαστεί και αυτή να συνδράμει, σε προσπάθειες εξερεύνησης. Τονίζοντας, ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι οι ανακοινώσει που κάνουμε σήμερα εντάσσονται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της στρατηγικής και της οικονομικής θέσης της χώρας. Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη πολιτική, οικονομική και κοινωνική πρόκληση της εποχής μας. Και η επιτυχία, η αποτυχία Εξαρτάται από την ικανότητά μας να εφαρμόσουμε ρεαλιστικά αλλά και υλοποιήσιμα σχέδια για να επιταχύνουμε αλλά και να χρηματοδοτήσουμε την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών αλλά και σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο ούτε την ενεργειακή μας ασφάλεια ούτε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και της βιομηχανία, αλλά ούτε και τις και το αίτημα των μας να μπορούν να προμηθεύονται ενέργεια σε λογικές τιμές. Η εντολή μου, λοιπόν, για την επιτάχυνση των ερευνών για φυσικό αέριο δεν υπονομεύει σε καμία περίπτωση τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης να ηγηθεί της πράσινης μετάβασης. Ο σκοπός μας είναι πολύ απλός. Εφόσον έχουμε αξιοποιήσιμες ποσότητα φυσικού αερίου, να υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από εθνικό πλούτο. Η ανάπτυξη όμω των ΑΠΕ, των Ανεώσεων Πεκονομίδιων, παραμένει η ραχοκαλιά της προσπάθειάς μας ε, και είναι αυτή η οποία τελικά θα μας επιτρέψει να εξασφαλίσουμε και την οικονομική ιδιωσιμότητα της πράσινης μετάβασης. Και με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τελικά το εθνικό, το οικονομικό, το κοινωνικό, το περιβαλλοντικό συμφέρον και σε μια εποχή πρωτοφανούς αύξησης του ενεργειακού κόστου για τους πολίτες και αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας, που έχει αναδείξει δυστυχώς δομικές ενεργειακές αδυναμίες της Ευρώπης. Η επιτάχυνση, λοιπόν, της εκμετάλλευσης των εθνικών ενεργειακών πόρων της χώρας μας θα μας επιτρέψει, εφόσον ε, είμαστε τυχεροί και μπορέσουμε να έχουμε αξιοποιήσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου, θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας ανεξαρτησία, την ενεργειακή μας ασφάλεια. Αλλά θα ξεκλειδώσει και ένα τομέα με τεράστιες οικονομικές δυνατότητες, που μπορεί πραγματικά να συμβάλλει και στην ανάληψη του κόστους της πράσινης μετάβασης. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος που μας δίνεται η δυνατότητα σήμερα να μπορέσουμε να κάνουμε μια νέα αρχή σε αυτή την, την διαδικασία. Και θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν μιλάμε για έρευνες στον τομέα του φυσικού αερίου των ενδομαναθράπων, κανείς δεν μπορεί ποτέ να είναι βέβαιος για το αποτέλεσμα. Έχουμε ενδείξεις, το ξαναπώ, ενδείξεις που μας κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξου. Οφείλουμε όμως ως χώρα να γνωρίζουμε με βεβαιότητα εάν υπάρχουν αποθέματα φυσικού αερίου τα οποία είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμα. Αυτό θα το γνωρίζουμε πια με τα βεβαιότητα στο τέλο του 2023 και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε στη λήψη των επόμενων των αποφάσεων για το τι θα κάνουμε την μεθ'επόμενη επόμενη μέρα.